Атвічна дорога. Чудова дорога. Молодці постаралися. А тут тут не проїхати, не пройти було. Маршрутки стали стабільна. Маршрутки почали стабільно приїжджати. Раніше вони взагалі до нас не заїжджали. Людей довозили до півдороги, і пішки добирались. Замічательна чудова дорога, супер, все добре. По старій дорозі було їхати жахливо. Машини були просто бідні. Зараз і машина в нормі, і водій задоволений. Довгоочікувану дорогу нам зробили, за яку ми боролися більш ніж 10 років. Ми зверталися, мабуть, до всіх інстанцій, яких тільки було можливо, до всіх можновладців, неодноразово. У нас має, маємо купу звернень, пропозицій, відписок, зустрічей, обговорень, обіцянок. Ну і нарешті здійснилось за те, що ми боролися. Це оновлена дорога до селища Горохівка Воскресенської ОТГ, що на Миколаївщині. Тут капітальний ремонт триває з 27 липня 2021 року. Повністю нове покриття поклали на відстані 1 кілометр 200 метрів від траси Н-11 Дніпромиколаїв. Роботи виконували на замовлення державного підприємства Агенція місцевих доріг Миколаївської області. Підрядником виступила служба автомобільних доріг у Миколаївській області, розповідає голова Миколаївської облради Ганна Замазєва. Роботи виконували на рахунок експлуатаційного утримання. Стосовно суми, яка виділена на цю дорогу, вона остаточно невідома, оскільки роботи ще тривають, зроблено покриття цієї дороги, траси, і зараз ще будуть зроблені озбіччя і розмітка цієї дороги. Завершити капітальний ремонт дороги мають вже цього тижня, говорить Ганна Замазєва. Нагадаємо, 28 травня 2021 року близько 50 жителів селища Горохівка Воскресенського ТГ вийшли на безстрокову акцію протесту. Тоді люди вимагали від посадовців ремонту дороги, що веде до селища від траси Н11 Дніпро-Миколаїв. Її не ремонтували більше 10 років. Тоді до протестуючих приїхали представники обласної влади та пообіцяли до 1 вересня 2020 2021 року відремонтувати дорогу. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.